Morjes ja pahoittelen heti alkuun, että näin joulun pyhinäkin otan tämän aiheen esille. Ja se aihe on tietysti tämä koronasekoilu. Tota, nyt tähän jouluajaksi niin tuli taas uusia rajoitteita johtuen tästä uudesta omikronimuunnoksesta. Ja tuossa, kun sehän on Etelä-Afrikasta lähtöisin, niin tuossa pari päivää sitten kattelin sieltä World O-Meterin sivulta näitä Etelä-Afrikan koronatilastoja. Niin toki siellä on niitä tartuntoja todella paljon, mutta sitten kuitenkin, kun katsoo niitä kuolemien määriä, niin ei se sillä tavalla minusta ole hälyttävää, koska siellä kuitenkin esimerkiksi elokuussa, jolloin tästä O-variantista ei ollut vielä mitään hajuakaan, niin kuolemien määrä oli paljon korkeammalla. Mutta nyt kuitenkin äh, käytännössä puolet Euroopasta tai melkein koko Eurooppa niin on laitettu... Uh, tällaiseen puolittaiseen lockdown-tilaan jälleen kerran tämä Omikroni varjolla. Ja uh, pakkorokotushankkeet etenee ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Ja se, mikä minua tässä huolestuttaa eniten, niin on se, että tämä koko hässäkkä, niin on kääntänyt niin kuin siskon ja äidin tytärtä ja isän poikansa vastaan. Eli tämmöinen kahtia ja eri puraa, niin se on aivan niin näkemättömällä tasolla, ihan johtuen vain siitä, että on erilainen mielipide, miten koronaa suhtautuu ja miten rokotuksiin ja pakkorokotuksiin suhtautuu. Ja tää on kyllä erittäin huolestuttava käänne. Silloin kun korona keväällä 2020 alkoi jylläämään, niin silloin oli kaikilla yhteinen tavoite. Silloin ei ollut mitään tietoa, kuinka vaarallinen tämä on, että onko nyt kyseessä uusi Espanjan tauti, joka tappaa Nimenomaan hyväkuntoisia nuoria ihmisiä muutamassa päivässä. No nyt tiedetään paljon paljon enemmän luonteesta. Tiedetään, että se ei ole yhtä tappava mitä Espanjan tauti. Ja heikoimmassa asemassa on ne, tuota, joilla on muutenkin perussairauksia ja ikää. Ja nyt sitten koronapassi on myöskin tottakai tässä pinnalla. Ja nyt tähän tilanne on se EU-alueella, että kaksi koronarokotetta, niin tota se passi on sitten voimassa. Mutta nyt sitten on jo ehdoteltu sellaista, että kohta, äh, muutaman kuukauden kuluttua, niin tota, vaatittaisi se kolmas rokote, että tämä passi pysyisi niin sanotusti vihreänä. Ja tämähän, tota sille nostaa ainakin itselle kysymyksiä, että nyt jos sitten äh, tuleekin, että joo, tarvitaan se kolmas piikki, että, että mä pysyy kunnossa, niin kuinka pitkälle tätä sitten viedään, että kuinka ää, suuri sosiaalisen kontrollin väline tästä koronapassista tulee. Ja kun tällainen järjestelmä on luotu, niin on hyvin helppoa keksiä myöskin uusia sovellutuksia tälle. Eli niin kuin tietetään kauhukuvana Kiinassa... Esimerkiksi on tämä sosiaalisen luototuksen järjestelmä. Että voisiko sitten niin kuin ajatella, että äh, tätä niin kuin tällaisessa dystopiakuvitelmassa niin laajennetaan koronapassia äh, kattamaan sitten myöskin muut, muita elämäasioita kuin nämä terveystietot. Että esimerkiksi luottotietot niin luottotiedot ja muuten ja että siis on helppo kuvitella että tästä niin pystytään halutessaan kehittämään niin tällainen pisteytysjärjestelmä hyvään ja huono ihmisen välille joka sitten jakaa nimenomaan ihmiset kahteen luokkaan no tämä on ehkä korkeaa lentosta. Mutta minusta on aivan niin kuin, tärkeätä kysyä tämmöisiä kysymyksiä ennen kuin ollaan sitten liian pitkällä. Että nyt kun on nähty ja äh, minun käsitykseni mukaan ja mitä on lukenut, niin tää Omikron on todella herkkä tarttumaan, mutta sitten se on kuitenkin tautina lievempi mitä tämä Delta-variantin aiheuttama tauti niin kun tällä hetkellä kaikki viittaa siihen niin onko se perusteltua, että ollaan tämmöisessä poikkeustilassa ää, koska ää, nyt näyttää siltä, että tämän koronaviruksen, niin kaikki tulee joskus sairastamaan jossakin muodossaan. Niin, eikö tässä kohta jo olla siinä pisteessä, että ne, ketkä kuollakseen pelkää, niin pysyyköön kotonaan ja muut saisi viettää normaalia elämää? Kysympä vaan. Tuota, ja sitten nyt tehdään tämä omikronin myötä, niin sitten näitä rokotuksia ja pakkokeinoja ollaan myöskin ulottamassa lapsiin. Ja tämä on tietysti myöskin aika huolestuttavaa, että kun lapset ei tietenkään voi itse, itse tehdä sitä päätöstä, vaan me Aikuisena tehdään päätökset heidän puolestaan. Niin tämä koko hullumylly, niin tota, kyllä ihan, ihan aidosti niin huolestuttaa minua, että mihin tässä ollaan menossa. Ja toivon vaan, että tämä omikroni nyt sitten oikeasti osoittautui tautina niin lieväksi, että ei niin tällaisiin pakkokeinoihin enää olisi mitään perustetta. Ja silleen aika ikävä, ikävä joulu aika tuli sitten tänäkin vuonna. Ja saa nyt nähdä, että onko sitten seuraavakaan, seuraavakaan vuosi yhtään parempi. Todellakin toivon niin. Mutta tälleen harmillisen synkissä tunnelmissa sitten tämä Tapohanin päivän päivitys ja katsotaan sitten seuraavalla viikolla jolloin ollaan jo vuoden 22 puolella, että löytyisikö jotakin mukavampaa aihetta ja vähän valonpilkahdusta tähän pimeyteen Toivottavasti kaikilla oli kivaa jouluja. ja saitte kerättyä voimia sitten loppuvuoteen ja vuoden alkua kohden. Kiitos katsomisesta ja seuraavaan kertaan moi moi.